Всім привіт! Ви на каналі «Львів Медіа», мене звати Арсен Данилюк. Сьогодні ми, мали, ми витримали чергову, я вже збився з ліку, яку за рахунком, ракетну атаку по цивільних об'єктах інфраструктури. Отже, що відомо на цей час? Цьому ранковому нападу передувала нічна атака дронами «Камікадзе» іранського виробництва «Шахет-136». Їх запускали зі Східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, 24 шахеди були знищені зенітними ракетними підрозділами, авіацією, мобільними вогневими групами повітряних сил і інших підрозділів Сил оборони України. Втім, були зафіксовані і влучання. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Небитов. Він також опублікував кілька фото із наслідками нічної атаки. За його даними, пошкоджено 5 житлових будинків та ще 7 об'єктів та споруд. Постраждали понад 40 автомобілів, однак потерпілих немає. Ймовірно, власне, ця нічна атака шахедами мала на менті не так зруйнувати чи пошкодити житло і автомобілі, як можливо виснажити, а можливо розвідати місця, де працює наша прові... повітряна... протиповітряна оборона, і потім цю інформацію використати для прокладання маршрутів вже Крилатих ракет, тому вже на ранок ми очікували, що, можливо, буде масований ракетний обстріл. Крім того, вночі російські військові обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури у Павлівській громаді на Запоріжжі. Суспільне Запоріжжя опублікувало кілька фото наслідків цієї атаки. В обласній адміністрації повідомили, що ворог завдав два ракетні удари. Ймовірно, це були ракети С-300. Зараз є інформація, що троє людей загинули, ще семеро отримали поранення. І вже сьогодні о 10 ранку, коли там ще тривала рятувальна операція, Русня влаштувала повторний обстріл цього об'єкта. Що ж до цілої України, то ракетна тривога почалася по всій території о 8.12 і тривала майже 4 години до 12 ранку. Це був комбінований обстріл ракетами різних типів повітряного і морського базування. За даними повітряних сил України, росіяни випустили до двох ракет Х-47 «Кінджал» з літаків Міг-31. Це найсучасніші гіперзвукові аеробалістичні ракети, і у росіян їх не так же і багато залишилось, до 40 штук, за оцінками нашої розвідки. І росіяни доволі рідко їх застосовують, і те, що вони були використані сьогодні, свідчить про те, що наміри у ворога були серйозні. Також «Русня» запускала крилаті ракети «Калібріс» кораблів і підводних човнів з Чорного моря до 9 штук і до 40 крилатих ракет «Х-101» та «Х-555». Із шести стратегічних бомбардувальників тут 95. Вони тепер літають аж із Мурманської області на Каспійське море, звідки проводять пуски. Нагадаю раніше, ці бомбардувальники базувалися у місті Енгельс біля Саратова, але після успішних атак по цьому аеродрому мусили забиратись далеко на північ. І ще сьогодні були чотири запуски менших крилатих ракет Х-59. Загалом наші повітряні сили зафіксували 55 пусків ракет, 47 із них збили. А ще 3 із 4 авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Отже, нашим захисникам вдалося знешкодити 50 із 55 ракет. Ефективність оборони понад 90%. І це дуже круто. Можемо лише подякувати нашій протиповітряній обороні за черговий подвиг. Як і зазвичай, найбільше під час цієї атаки дісталось з Києву. У повітряному просторі нашої столиці зафіксували біля 20 ракет різного типу і усі ці повітряні цілі. Цілі були знищені. Та, на жаль, внаслідок падіння частини ракети у Голосіївському районі Києва загинув 55-річний чоловік, ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували. Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. Також у Київській області є влучання в енергетичний об'єкт, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі на Київщині застосували екстрені відключення електроенергії. Дніпропетровська область. Там підтвердили інформацію про влучення ракети у промислове підприємство, однак обійшлося без жертв. У Вінницькій області постраждав об'єкт енергетики, однак там не всі ракети, вочевидь, долетіли до мети. Начальник Нацполіції Вінниччини Іван Іщенко опублікував фото уламків збитої на території області російської ракети. За попередніми даними, постраждалих на Вінниччині немає. І на Одещині теж є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, екстрені відключення світла. Там можуть діяти декілька днів, допоки не відновлять пошкоджені обстрілами об'єкти. Власне, у цих трьох областях – Київській, Вінницькій і Одеський – ситуація з постачанням електрики зараз найгірша. Про це також пише міністр енергетики Герман Галущенко. Ось така ситуація. Замість висновку я можу лише процитувати журналіста Дениса Казанського – Раз на два тижні дебіли викидають на вітер кілька сотень мільйонів доларів, просто щоб порушити графіки подачі електрики і вбити випадкових невинних людей. Про тотальний блекаут та занурення України у кам'яний вік перестали писати навіть наймахровіші пропагандисти, розуміючи, що цього не буде. Єдине, що вдалося досягти таким обстрілом російським військовим злочинцям, це збільшення постачання зброї Україні. Проте вони продовжують. Що ж, а ми продовжуємо зберігати спокій, економити електроенергію і допомагати Збройним силам України. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно було цікавим чи корисним для вас, ставте лайк. Якщо маєте питання чи зауваження, пишіть їх у коментарях. Якщо ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь, тут буде ще більше цікавого.